גברים עורכים את הזמן בחדר כושר, מאוד מאוד חשוב להם לצאת עם שרירים ואנשים עושות את זה גם הרבה חברתי זאת אומרת, חברויות בחדר כושר, יוצאות ביחד, הולכות לשתות יחד משהו בבית קפה אצל גברים זה פחות קורה. יש לי שם שהוא שם לא של אישה בעצם לאנשים רבים לחשוב שגבר עומד בראש המועדונים האלה וכאשר אני בא, הרבה פעמים מופתעים, שזו אישה. אני יכולה להפריך את הזו שנשים לא מפרגנות לנשים, כי אני קמתי בספורט הפירקון. התחלנו בעצם קבוצות מאוד מאוד קטנות במתנס, של מעט נשים בשירות. בעיקר נשים שהיו באות לעשות התאמנות בריאותית, ולאט לאט, ככל שהפצתי יותר את עניין הספורט, כך יותר ויותר נשים המועדונים, קמו מכוח נשי. התחרות גם בין הגברים... כל אחד מנהל חדר כושר, ויש תחרות מאוד מאוד סוערת בין חדרי הכושר, ואני נושבת שבעניין אני מביא, יותר. היום את שלי מנהלות נשים. אנחנו ממוקדות מטרה אחת, שללקוח יהיה כיף. תלפיות ממשפח חברתי כזה, כל השכונות מסביב, יש פה משהו מאוד צבעוני, יש פה שכונות מאוד מעניינות מסביב. לאחרונה אנחנו רואים פה באמת יותר אנשים ש... מתחילים להבין עוד כמה חשוב לעשות את הספורט, לדאוג גם לשעות פניי שלך שיהיו מלאות בתוכן. אלה דברים שמאוד מסמכים אותי. זה יכול להיות גם בבית, זה יכול להיות בחוץ, זה יכול להיות בקיר טיפוס, יכול להיות במרתונים, ויכול להיות גם חדר הכושר. בסוף אתה צריך למה שאתה עושה.